Василь їде з обласного центру додому у Березанський район разом з родиною. Говорить, у заторі стоять вже майже годину. Намагався об'їхати, але на шляху до мосту весь транспорт стоїть. «Ну роблю дорогу. Скільки можна її робити? Ціле літо, з весни до осені. Люди нерви не вдержать. Йде в третій ряд, йде во вторий ряд, йдуть на обгон. Коротше, безпреділ, правил нема дорожнього руху. Вже вдруге намагається виїхати на Південобузький міст Володимир. Чоловік їде у відрядження до Одеси. «Я годину стою. Це б могли зробити у суботу чи в неділю. Це, це тільки у нас таке може бути. Я хотів, як завжди, поїхати там. Я поїхав через… Ну, коротше, я приїхав, там геть стоять всі фури. Я поїхав, мене повів прилад сюди. З Варварівки до міста люди йдуть пішки. «Я не стояв, я вдався пішов пішки. Чекати це марно, треба пішки йти». «Нормально, хай роблять». Близько 13-ї години на сторінці Служби автомобільних доріг у Миколаївській області розмістили повідомлення, що від сьогодні розпочинається ремонт Південно-Бузького мосту. Завершують поточний середній ремонт автомобільної траси М-14 Одеса Мелітополь-Новоазовськ у межах міста Миколаєва. Коли роботи завершать, невідомо. Керівник Олександр Антощук не відповідає на дзвінки кореспондентів Суспільного. Станом на 16-ту виїзд та в'їзд до міста контролює патрульна поліція. Задіяні шість поліцейських. Рух транспорту здійснюється у Версивному режимі дорожньо транспортних пригод не було зафіксовано, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Регулюють перехрестя Нікольська Великоморська, стоять Тьонкінська, Нікольська, Пускають мост щоб їхали. Потім Ніська і Артилерійська теж стоїть регулювальник і регулюють ще на мосту. Зробили. Рух транспорту – дві смуги на виїзд з міста і одна смуга на в'їзд в місто, щоб розвантажити той транспорт, який в місті знаходиться. Дві полоси починаються від перехрестя Нікольська Велика Морська. Тобто там, де раніше було в звичайному режимі одна смуга на виїзд, то там зараз огородили фішками, зробили дві полоси. Вантажний транспорт, який в'їжджає в місто, патрульні теж зупиняють. Зараз пропускають тільки пустий вантажний транспорт». Ремонтні роботи виконує товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада». Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.